Du gör beslut varje dag. Du vill vara en bra typ. En gänge. Men någonstans går gränsen. Du kan vara den som inte låter sin fulla kompis sätta sig bakom ratten. Du kanske förstör felisen. Men det är ett litet pris för nåns liv. Var du den modiga?